Сім причин, чому потрібно пити багато води. Причина номер один. Вода робить шкіру обличчя пружною і красивою. Вживання достатньої кількості води може істотно вплинути на зовнішній вигляд вашої шкіри. Без достатньої кількості води ваша шкіра може виглядати більш тьмяною, а зморшки і пори більш помітними. Вода заповнює шкіру, заповнюючи пори і зморшки, роблячи їх менш помітними. Крім того, коли шкіра зволожена, імовірність її висихання і тріщин знижується. Коли ваша шкіра не тріскається, бактеріям стає важче проникнути всередину і викликати причі. Причина номер два. У людей, які часто п'ють чисту воду, набагато рідше зустрічаються проблеми з серцем, ніж у тих, хто замінює її іншими напоями. Крім цього, щоденний прийом води в достатній кількості запобігає розвитку сечокам'яної хвороби. Причина номер три – вода допомагає організму краще засвоювати і переробляти їжу. Крім цього, вона здатна вирішити проблему підвищеної кислотності в шлунку. Чим більше ви п'єте, тим менше у вас проблем з травною системою. Причина номер чотири – у воді немає калорій, але при цьому вона відмінно справляється з почуттям голоду. Саме тому вона є першим помічником для людей, які мріють схуднути. Жодна дієта не буде діяти так, як потрібно, якщо ви не вживаєте достатню кількість рідини. Крім цього, дівчата, які звикли пити багато води, практично не страждають від целлюліту, на відміну від тих, хто вирішив замінити воду чаєм або кавою. Причина номер 5 Коли в м'язах не вистачає води, вони втомлюються і знижується продуктивність. Тому споживання рідини важливо до під час і після тренування або участі в будь-якій фізичній активності, яка викликає пітливість і втрату води. зневоднення може призвести до зміни температури тіла, зниження мотивації, підвищеної стомлюваності і загальним труднощам з фізичної та розумової активності. Причина номер 6. Головні болі зневоднення одна з найпоширеніших форм головних болів. Зневоднення зменшує обсяг крові, що впливає на кількість багатої киснем крові, що надходить в мозок. Результат – біль. Вживання достатньої кількості води запобіжить подібні головні болі і навіть мігрені. Кілька досліджень також показали, що вода може зменшити інтенсивність і тривалість цих головних болів. При зневодненні організм забирає воду з клітин для підтримки найбільш важливих функцій. В результаті функціональність клітин порушується. Кров згущується і рухається повільніше, відповідно, і кисень надходить із затримками. Причина номер 7 Найголовніше, що робить вода для людини, допомагає виводити шлаки з організму у вигляді сечі і поту. В першу чергу саме через це необхідно щодня випивати велику кількість рідини. І так, підсумуємо. Перше. Користь для шкіри. Друге. Користь для серця. Третє. Допомагає травленню. Чотири. Допомагає схуднути і утомувати відчуття голоду. П'ять. Допомагає підвищити фізичну працездатність. Шість. допомагає запобігти і лікувати головний біль. Сім. Виводить шлаки і токсин з організму. На цьому ми будемо закінчувати. Підписуйтесь на канал. Пийте воду та будьте здорові.